У нас 18+, подкаст чи ні? Уявимо собі, що у нас дивиться якийсь глядач або глядачка з Канади. Вони взагалі не розуміють, про що ви говорите. І ми всі його краси, його, так би, не, не спробуємо. Це, це правда, що Євросоюз вимагав створення такого органу цим законом? Чи це якась фантазія якогось чиновника? Оце шизофренія? Жизифренія в головах наших, тих, очевидно, хто пише, вона потім переходить в нашу реальність. Добрий день, шановні наші глядачі. В ефірі другий випуск подкасту «Майдан», який називається про -помедія». Ми так назвали. Я — Ігор Кієнчук. Співведуча моя сьогодні Натал... Наталія Зубар, як завжди, вітаю з Харкова. До да, вітання з Харкова. І наш гість в студії Сергій Шторхецький, голова Незалежної медіа про спілки України. Вітаю, друзі, вітаю. Да, ми з Ігором є членами незалежної медіа проспілки. У нас в, в організації, мабуть, найбільша кількість членів медіа проспілки України в якійсь громадській організації, крім незалежної медіа про спілки України. Сергія Бопідтвердив простує. Ми дуже раді його бачити. Ми дуже давно співпрацюємо з незалежною медіа про і, і а, вона нам дуже багато допомогла цього року, особисто мені ми. О, минулого так, року, була, у мене рік війни, вони щойно закінчився, іще, іще і що не ще триває, ще триває Все. ще місяць. Да, да. Так. Ну аналогічно, мені теж особисто медіапроспілка допомагала минулого року, цього року війни, і я сподіваюся, що й далі співпраця буде. Але е, тим не менше, сьогоднішня наша тема це е, ми почнемо з обговорення. Е, нового закону про медіа, який був е, прийнятий е, Верховною Радою, підписаний президентом наприкінці минулого року в грудні, і який повністю змінив правила гри е, ну, на медіаринку, так би мовити, да, взагалі в системі медіа, бо до того в нас існував лише старий закон, про, ну, який регламентував, ну, було поняття е, засоби масової інформації. Там ще були, Ігор, як пам'ятаєш, про гарантії там. Для радянських там, засобів масової інформації, державні гарантії для журналістів. Так, так. Те, що дуже любили, те, що дуже любили в 90-х роках люди гарантії, гарантії, гарантії. А, і, а до речі, це і зникло. Про... був гарант, навіть був гарант такий цілий, гарант, так сказать, Конституції. Протеж, да? так. От він догарантувався. А, до речі, цей закон про гарантії журналістам, здається, залишився. Так, залишився більше того, він ну що й досі діє, і дуже багато перехідних положень, наприклад, цього закону про медіа про який ти кажеш, новітнього він ще вступить в дію 31-го тільки травня. І там дуже цікавий є нюанс, тому що комісія ЄС, яка буде ЄС Україна, яка розгляне питання, чи Україна все таки готова на вступ до Євросоюзу, вона відбудеться десь весною. Тобто, скоріш за все, всі. Весь цей закон, про який ми говоримо, він ще залишиться, так би мовити, на папері, і ми всі його краси, його, так би, при не, не спробуємо. І саме, можливо, і на це і розраховано. Бо це дуже важливий закон, насправді, і дуже важливе місце, якому надає медіа Євросоюз. Ну, треба сказати, що один із семи законів, основоположних, прийняття яких, з, вирішить, да, чи ми далі йдемо на шляху реалігації, чи зупиняємося на якомусь шляху при відкритих привідчинених дверей е, оцього кандидатства. Тому ми пам'ятаємо, е, якою ціною нам здобулося це кандидатство. Ми всі чудово розуміємо, що без е, цих жертв, без цієї крові, без цього мужності, без цього просто е, героїзму українського народу, ми б не отримали ніколи е, такого такого шансу, так і от тепер у нас є дуже класний шанс е, ще черговий раз. Е, ну про... <кій> і в мене таке стається враження, що е, як із цим законом, коли треба було підправити і дати якісь речі, які наблизили б нас до Європейського Союзу, е, ну. Довірили. Давайте я вас перерву. Уявимо собі, що у нас дивиться якийсь глядач або глядачка з Канади. Вони взагалі не розуміють, про що ви говорите. Давай Розкажи взагалі, що це за закон, в якому він зараз перебуває Стані, і чому власне це так важливо для євроінтеграції. Ну, він — закон. Це вже закон. Він підписаний президент. Це є не тільки, що є, очевидно, завжди є можливості до Зустрічі вже коли урядова, там буде зустріч України Євросоюзу, Все таки ще і ще якось узгодити на це. Ми сподіваємося. На це наші партнери з Європейської Федерації журналістів і світової федерації журналістів звертаються і звернулися вже. Як бачимо, спочатку звернулися до нашого уряду. Не вдалося почути, бути почути Ну що ж звернулося ще й до Усули Делян, тобто до керівництва європейської союз. Сподіваюся, там розкажи для ото, слухачки з Канади. Дуже дуже коротко да що що, що пропонується. Там просто пропонується е, ну як е, значить гланди видаляти проктологам, да тобто, ну трошки не з того сторони заходити до взагалі ситуації. Є таке поняття як саморегуляція, наприклад, медіа. Це коли медіа збираються, як ми з вами, і кожен член про профспілки, кожна членкиня підписує кодекс журналістської етики. І якщо хтось із нас, не згадаючи, чи Сережа, чи, чи Ігор, чи Наталія, порушить цей кодекс, він вилітає із спілки і до побачення. Тобто з ним в принципі, професійна спільнота не, не, не, не спілкується. Да? От. Там е, закладено в законі вирішили не чекати, поки всі стануть такими продвинутими, як ми, поки всі об'єднаються якісь професійні спілки, деби професійні спілки самі. Ну тому що, що таке саморегуляція це добровільна, да? добровільна з боку людини взяття на себе певних додаткових е, обмежень і певних додаткових е, таких зобов'язань, які ми людина в гуманітарному плані, якщо людина розвинута, бере на себе е, в сучасному фільмі. от. А тут у, ви, винайдено, що це треба зробити законом. Відповідно, законом — це значить, що хтось буде стояти з палкою і казати, ти, ти неправильно, ти дотримався закону, Там, і ще, і ще, і ще. Це... Ти не хочеш саморегуляцію? Не хочеш саморегуляцію, Да, А ось, ось на тобі, саморегулявна, от тобі, от тобі є саморегулявна організація, от ти є, починаючи вже від визначення того, що ти маєш зареєструватися як е, і продуцент у цій саме регуляції. Ясно, що це викликало ще три роки тому назад, я пам'ятаю, як це викликало е, бурхливу реакцію навіть да, в залі е, комітету Верховної Ради, куди нас чогось е, здивали. Ну, після того, не пускали, е, можливо, через ковід, е, представників профспілки е, на засідання цього комітету, де, зокрема, Влад Сидоренко, там був е, Лямець Сергій, там були, ну, відомі журналісти, які прийшли від і задавати питання пану Ткаченку, вони його знають особисто, і вони там ці питання, повірте, були в е, нас е, 18+, подкаст чи ні? Ну, там, там, були, там були розмови 18+, то там доросла розмова, доросла розмова і вона десь така ну, стосувалася, ну, ти, ти чого? Ну, що з тобою сталося? Тобто, як може так статися з людиною, я ніби нормальна була, ну нормальна продюсер, журналіст, який раптом сідає в крісло голови комітету і починає подакувати отакі, якісь ну, незрозумілі закони, які просто, ну, ну але це таке, знаєте, це наші такі полі. А я скажу для тієї вигаданої, да. Сподіваюсь, не дуже вигаданий, але досить людина, яка може нам допомагати вся надія тільки на Захід зараз, то, е, то ситуація най, найгірша в тому, що закладений, ну, і вони самі визнають, закладений такий не, просто неспособний риф е, підводний під е, цей закон. Е, національна рада у нас є з питань телебачення радіомовни, і ця назва, як Кіровоградська область, сидить в Конституції. Розумієш? І все. Ну не зробиш ти нічого. Скропивницького що хочуть зробити. Скропивницького можна Старицького зробити, потім Нечуй Левицького, і кожен місяць можна міняти назви. А от Сравоградську область ти зміниш, бо вона записана в Конституції. Так само національну раду з питань телераді, обовлення, телепаті, ну не, не, не, не поміняють. А тут е, е, вони хочуть дати цій національній раді, цій нас раді, надати ще додаткових оцих органів звисаючих, так би мовити, оцих е податкових там чи регулюючих органів, да? ще додатково регулювання, щоб вони регулювали інтернет і, я так підозрюю, Zoom конференцію, якою користуємося ми з тобою, чи там е подкаст, да? як ми, ми з Ігорем це проводимо. Ну, ви ж не зареєстровані, до речі, не знаю, як. 31 травня ще можна. Так от а якщо це, це означає, що треба їй поміняти назву. А поміняти назву не вийде, бо в Конституції. А Конституція під час воєнного стану незмінна, не підлягає зміні, І це, ну, ясно, не дурні люди писали, тому що ну, дай да, зараз ще поміняти Конституцію під час воєнного стану, то ми б ми вже ми в березні запливли би вже за Турецький берег да, там з такими, з такими можливостями. Так от, і все це визнають самі, це ж творці цього закону. Спочатку, в крайній мірі, визнавали, казав, ну так, да, є така ерунда. ну там це. Ми тоді говорили, це було в 2019 році, де році це, це небезпека, навіть ну, вимагає. Навіть... Пам'ятаєте, там... на форумі ще у нас в Харківському безпековому mm -hmm. виступав, про це є відео, ми можемо надати. Є хороші, є хороші там положення в законі. Взагалі по, закон потрібен. Ну не може бути державні гарантії, які придумав Кучма в 98-му році для свого переобрання. Він тоді придумав такий закон. Про державні гарантії пам'ятаєш, можливо, так, хто, хто мав е, честь служити чи журналістом, чи науковцем, відразу отримали такі от кількоразові надбавки в, до своїх надбань, да? відразу отримали такі подарунки від, від гаранта Конституції. Е, ясно, Ну, для чого це було зроблено, але це вже все пройшло. Це все одно, що говорити, що член профспілки може, хоча, здається, по цьому закону так і є, бо член професійного об'єднання має право на додаткову кімнату, якщо вирішить міська рада Харкова чи Полтави. Я так сподіваюся, моя я нестримне бажання дати Ігорю квартиру, Тріхкімнатну в Полтаві, але я вам скажу, що оскільки Ігор є член проспілки, то йому згідно закону про гарантії цих наших журналістів, йому треба чотири кімнати, тому що йому треба а, десь Сергій, мати… А, а можна я тебе спитати? Так, да, ну я все, я, я поліцію типу до дум... мамоя вимагай. Вимагай поки й да, мамоя бо а то а десь того мамоя скоро ви не побачите, десь. А по посадять і все. А ну, кого, Ну кого, кого посадять? Та ну, кого ясно. посадять? Я пам'ятаю, мої батьки були науковцями, і їм положено було по яким-то ще самим якась додаткова кімната, звісно, це була попорожня обіцянка, так само, як вона досі висить. Якщо коротко, то це виходить, там навіть ніж хто тепер в цій раді. Давайте подивимося. ну виходить, там третина президента, третина від Духовної Ради, там ми маємо… Контроль практичний маємо повний контроль від е, зараз президентської влади а, від влади. Тобто, ну, получається саме формування цього органу, який позасудовий е, шляхом може закривати там, робити не накладати різноманітні санкції на в тому числі інтернет видання, і це викликає ну, не те, що Роскомнадзор тихенько курить. Знаєш там і напевно вже переклав російською і. І по ночам е, на нього там молиться, на, такі, на цей текст і дав би йому ще можливості такі е, хтось. Е, я розумію, все розумію. Що Там говорять, ти розумієш, Сергій, що робиться, що робиться з пропагандою, ворожа пропаганда, ворожі голоси. Е, якось е, закрили чеківські канали і при старому законі, да, при, гарант, при всіх гарантіях і при всіх цих. Е, я розумію все, я розумію, що наша система судова не досконала, але ну, ми або дотримуємося Конституції, давайте поговоримо раз і назавжди, да? або ми дотримуємося цієї Конституції, або ми пробуємо щось робити, що то такое. А в цій Конституції написано, що всі всі правові відносини в нашій країні регулюються, ну, через суд, так, тобто Ну інакше як же? Ну хоч якась ж повинна бути якась норма, да, до якої ми повинні постійно е, прикладатися, як до цієї Кировоградської ради я, я бачу, що ти можеш говорити на тему. О, це, це, це, це а от це, питання, питання, конкретне питання. Я е, зустрічав е, ну, там в інтерв'ю, що е, вимогою Європейського союзу е, було створення такого е, регулятора, такого регуляторного органу, який би регулював не лише там телебачення, радіомовлення, але і. Онлайн видання і тому подібне. Але я ніде не знайшов підтвердження цьому, ну, з сторони європейців. Тобто це, це правда, що Євросоюз вимагав створення такого органу цим законом, чи це якась фантазія якогось чиновника? Уяви собі, Ігоре, Євросоюз, да? от у них там… 385 проблем е на порядку денному за цю хвилину. І от ще одна хвилина, як ще одна проблема, який ж, ж саме регулюючий орган, і треба ж підказати і сказати нерозумним українцям, як їм регулювати свій світ. Ясно, що ні. Ясно, що навіть самі експерти Ради Європи, які були присутні, бо цей закон, згодні, розглядається вже не знаю скільки років, е саме ці деякі положення там ігрують з одного варіанту в інший. Так от, деякі кажуть, ну чого, треба розділити, деякі кажуть, ну давайте зробимо якийсь мікс, давайте, як, як ви скажете, як ви зробите, це Ну на розсуд взагалі то, ну вони ж не ставляться до нас, як наша влада, до нашого українського суспільства, вони ставляться до, з повагою українського суспільства, до медійного середовища і вважають, що вони самі можуть винайти той необхідний історично, такий прийнятний механізм співпраці, да, саморегуляції, е, обмежень, самообмежень і так далі. Теоретичний що... та. Тому... орган-регулятор міг би бути неконституційний, правильно? Чи, а, чи абсолютно, регулятор... абсолютно, це є різні, ну, є абсолютно різні, ем, ем, різні форми, різні методи цієї регуляції в різних країнах. І ну, не наполягає Євросоюз на якісь конкретні. Так, Євросоюз каже, дайте нам закон, модерний закон, <сум> щоб не було там оцих чотирьох кварткімнати, з трьох, е, е, яка ніколи не буде регульована. Чи якісь ефемерні е, е, побажання паперу там, чи скільки там для газет, да, от на тобі. Ти, от член спілки журналістів, на тобі, е, значить. Кілограм гам по на рік. Це твій ліміт, та? Від член 20 кг. Він колись було, напевно. От Наталка сміється, бо Харків якраз же столиця у цих 20-30-х роках якраз там от таке такий такі ліміти на творчість так, да, да. там були ліміти, до речі, якщо згадати той самий будинок Слова Славетний, де половину всієї творчої інтелігенції розстріляли, там були ліміти чітко а, а, значит, на те, скільки людей, скільки кому треба значить. Скільки має бути кухня, не більше чогось, значить. І що в тій кухні має відбуватися, що там типу, готувати чай і каву, а їсти ні, а їсти треба в спільній кухні. І на початку, оскільки це був Дом комуни, там справді це намагалися регулювати, поки всіх половину не постріляли. Я жила поруч, я просто це бачила і чула всі ці розповіді. Ну так от, все так на повторюється. Європейці очевидно, що хочуть, щоб в Україні був сучасний, модерний закон про медіа, щоб був сучасний, модерний регулятор, який міг би з однієї сторони активно і швидко реагувати на виклики, з іншої сторони, щоб це все відбувалося відповідно до законодавства і щоб потім європейська інша європейська структура, європейська справа людини. Суд чи там інші інституції не скасовували ці рішення, і потім ми не мали вже в середині самої Європи, бо Україна має бути вже, і вже є, по суті, частиною Європи, скандалів із е, цензурою і просто таким е, взагалі ну, жахіттям, тому що чого, так, виходить, зараз рада за цим законом, яка формується, по суті, однією політичною силою в позасудовий, Спосіб може відрегулювати так, можу, гучність нашого подкасту і будь-якого телеканалу, центрального, нецентрального. Ну, або. Ну, не, не, не, ну я, я ще подивлюся, дивит... як вони технічно це зроблять, вибачте. Дивись, не, що не, робиться? То, Дивись, я... не, не пустили в ці канали, не пустили в... просто взяли, виключили три канали да, з оцього О, великого, в великої а. сітки, да, в і все, і що? До цих пір ніхто не знає, хто це зробив. В який спосіб? Відомо. Чого? Ну хто? Mm -hmm. Де? Ну, ніхто... розпоряд... це ж... розпорядження Данілова. Ну, а хто зробив, ну, хтось ж мав, а при чому тут Рябова, Данилова, навіть по, по тих законах, чи по цьому закону, ми про медіа в новому, там внову взагалі ні до чого, розумієш? Ну, по-новому, да, вони ж ще діють просто. Так, а, а взагалі, Сергій, а санкції вводяться до підприємств українських і деградів? Да, так, українські, які є українські, ну, і так далі. Ми можемо говорити, ну, нас, нас... Можна так от, і ми рішили... я, я так само запитую, що ви робите, Нащо ви на ви це даєте? Я кажу, ну ти ж бачиш, які нас суди. Попробуй далі суди. Ну перше це три роки будуть виключати і так далі, і так далі, і так далі. Що, ну так, да, але іншого виходу у нас немає. І тоді в 19-му році взагалі була проблема. Я кажу, ви розумієте, що ви цим самим, даючи оцей закон, по суті його відтягуєте, його впровадження. Тому що знайдеться завжди 50 якихось депутатів, подадуть в конституційні, А вони вже би, ну це була... Сергій, Сергій, вона... мікрофон, Міру. мікрофон ближче давай. Ага. Вони були готові да, зразу подати в Конституційний суд і зразу блокується рішення, як, як це ж питання навіть з церквою, яке було заблоковано, по суті, декілька років. А тепер ми будемо мати іншу ситуацію. Тепер не знайдеться 50 депутатів, да, і у нас, по суті, антиконституційний, суд буде плодити, антиконституційний закон буде плодити якісь рішення. Але тоді ти уявляєш, що це буде потім. Ну, я все-таки чи ти рано, чи пізно ми ж до повзень до Європейського суду там чи ще до якоїсь проведливості Сергій, тут одразу в ніякній формі в цьому колізі зараз проглядає е, доцільність воєнної цензури і свободи, без, свободи отримання свободи слова. А е, можливо, є сенс сказати по-чесному, що у нас війна під час війни ми маємо робити якісь ну, обмеження ворожої інформації. Випустити якийсь закон про воєнну цензуру, чи я не знаю про що І надалко Нас залишається цензура забороненою. І це ще підтверджено в законі. Цензура, забудь таке слово, нема в Україні цензури. Все. цей шизофренія. Жезефренія в головах наших, о, тих, очевидно, хто пише, вона потім переходить в нашу реальність. Але, по суті, так? ти розповідаєш про орган або про механізм, який може... Військової диктатури, військової про. диктатури, да, військової диктатури. І я не знаю, я, можливо, я б навіть погодився. Тому що так само, як Європейський Союз, вони говорили тис, багато про демократію, що не можна, але 24 лютого враз зрозуміли і там 13 країни виробили цю російську е, заразу із своїх ефірних сіток, тому що зрозуміли врешті, що це, що це пропаганда. І що за, за цим ну я трошки слідкую за тим, як це відбувалося, і, і які органи приймали, ухвалювали рішення про вироблення там російських каналів? Це в різних країнах по різному немає По-різні схеми там різні ну, і тут важливо є Так, сенс... да, і можливо, є сенс просто от ухвалювати окремий абсолютно а, ну там закон, чи якісь законодавчий акт про там регулювання медіа. Напевно, ну, ні, так напевно, і, і я ж кажу, що відповідь на, на запитання Ігоря нарешті <сумість> відповісти на запитання, що європейський Союз, будь ласка, йому все одно, ну який ми механізм запровадили, да, до якого, але цей механізм має бути сприйнятийським суспільством, і більше того, потім щоб у нас не виникало проблем. І тут дуже легко що в нас зробили. Написали що це закон європейський. Це, а хто проти цього закону, значить хто антиєвропейський. <смі> Мені це було цікаво сказати, напряму я не міг сказати в ефірі, тому що у нас виявляється, 에, голова комітету вирішив, що я кажу, не буду сперечати з романським діячем, з ким я буду сперечати. Він, каже, він спочатку хай поговорить, потім я в відувачі. Так от, але обіслав там і антиєвропейським і так далі. Звісно, в присутності пані Наталки це важко говорити, але... Я пам'ятаю, Майдани на місцях ми створюємося європейські ще задовго, як деякі творці цього закону відрізнилися вже, відійшли від е, ну, Даниловича, а потім, а потім вже і Віктор Федорович. Але вони дуже до цей тіті були прикріплені і ясно ні про яку європейську перспективу України не думать. Я пам'ятаю спроби, здається, 11-го року ввести закон про регулювання інтернету, пам'ятаєте, там було щось таке, і ми тоді ну, серед інших вдалося це заламати, тому що це було абсолютно безумно якась і А там був такий трікс, там вони хотіли під оцей підшумок дійсно прогресивного закону про згадання громадян? який да, став да, проривним да. і для нас, для громадських діячів, став по суті таким, таким цею, викруткою для, для деяких от, закритих тем, то вони хотіли ще під це підлаштувати ще таку штуку. Теж, до речі, говорили про те, що наш інформаційний простір під великою загрозою. Сергій, скажи, будь ласка, в цьому законі як визначається медіа? Медіа – це що? Що є предметом регулювання закону? О, то треба, треба все таки ще передивитися мені. Ні, ні, ну, в цілому. Yeah. От, наприклад, от наш подкаст: це медіа чи не медіа? А от це цікаве питання. Ну, що? <гум> я прошу. Ні, ну треба подивитися, це я, я скажу, я дійсно забувся, я не знаю, як воно там зараз звучить, поясню чого. По перше, закону цього остаточного тексту ніхто не бачив до моменту підписання президентом Звестом. Як ніхто ну, є дуже характерно, депутати е бачили, але навіть на сайті Верховної Ради він слетів, ну там не висів і, і на жаль, то не не, не один... і ми, як тільки да, як ми вже ми вже тільки допалися це з нового року. Ми його читаємо. Тут можеш подивитися там на Фейсбук е мого колеги, колишнього голови. Не по Сергія Гузя він кожен там тиждень розбирає по одному розділу. Там він сміється ну, скоріше там плаче, да як від, від кожного цих нюансів, тому що ми так. дійсно тільки змогли почитати його от ось нещодавно. Тому друзі, і не, не... друзі, за, зачитує як трактується е, поняття Давай, медіа давайте. в законі Давай. медіа в дужках, засіб масової інформації, е, дефіз. Це засіб поширення масової інформації в будь-якій формі, який періодично чи регулярно виходить у світ під редакційним контролем та постійною назвою як індивідуалізуючою ознакою. От да, да, да. Тобто Фейсбук підходить тобі вже три і, рази в тиждень. Да, три рази в тиждень ти виготовляєш під ігорем, ігорем кінчиком. І, і ще ну там, скажімо так, у тебе внутрішній редактор може бути, а в тебе ж може бути і ну за великі гроші можна наталку, я знаю, <просити> І Вона тебе буде підредаговувати, бо я тобі позвоню, скажу Ігор, там, отам букву там чи кому поставили Десь редактура, все е, далі періодична, періодична, а ти підпадаєш все і. Значить, треба закрити твій отійні. Якісь блогер, які там раз на тиждень виходить зі своїм блогом, з цього... одним да ну, ну тобто кажу Роскомнадзор Там де пам'ятаєте, ми колись людина сіла реально сіла на три роки за те, що дизлайк поставила новині про велику Побіду. Ну, ну, тобто... Ми знаємо Україну, в Україні це все не пройде, інша справа як воно не пройде, в яких формах воно не пройде, тому що у нас закони або приймаються і не виконуються, тобто дурість законів компенсується їх невиконанням. Не, не, не обов'язково їх виконання, так, але, але це європейський закон, Наталія. А, так, То, нам доведеться його відміняти через лобіювання, через ті ж європейців і так далі. Ну, мені, о... прикро, мені прикро, що через нього ми виставляємо себе в дуже такому не красивому стані. Да? Тобто європейський союз каже, окей, ми, ми вами гордимося, ми вами захоплюємося, ви, ви там, ну все, молодці, заходьте до нас, тільки зробіть от сім, сім законів. Ми кажемо, окей, ми зробимо, сім законів, все зробили, і тут же всередині громадськість починає бурлити і, і кажуть, кажуть, що це не те. Вони як не те? А що, у вас влада не, не, не слухає суспільства, не має компетенцій інтелектуальних, щоб скласти ці проблеми, вирішити і знайти ці всередині. Ми сім та... років писали цей закон, отримали 25 грантів. На кожному етапі, і, виявляється, ніхто не хоче промовлятися. Розкажи, будь ласка, а хто протестує, крім тебе, крім профспілки, в принципі? Е, як, е, як, як наша е, федерація журналі плів, як НСЖУ? НСЖУ, е, що там? Ну хоче? тут я до своїх партнерів із Національної спілки журналістів України не можу пред'явити ніяких претензій. Тут все е, очікувано. Е, я вам скажу, чого очікувано? Членська організації будь-яка член... Найська організація, в якій є, хоча б один журналіст, це не може підтримати цей закон. Тому що вони задають питання, що зі мною буде, як з нами буде, і для чого нам таке, таке щастя після 30 років такої нелегкої, скажу так, не найкращої прогулянки бедійними просторами. Нас вдячний. А я вдячний, я вдячний. Так що я вдячний е, нашим партнерам з національної спілки журналістів України. І тут ми, як члени Європейської федерації журналістів, ми, ми працюємо дуже тісно і скоординовано, і нам дається е, е, багато що. Ну, але що не, ну, поки що, поки що багато що в плані в тому, щоб нас почули. Чому? Бо, щоб нам відповідь дала Урсула Деляйна, але не давав шмигаль. Шмигаль відповідь не дає. Урсула Дляїн відповідає. Але від прем'єра дослухатись ми не можемо. А далі е, Національна асоціація українських медіа е, теж. Ну, і взагалі. Ми так розуміємо просто в чому, в чому проблема? Це відзначають від, багато журналістів, які е, бачиш зараз, як і колись, не такі вже й готові до солідарності, не такі вже готові до об'єднання. Ти кажеш, війна, ти бачиш, що робиться. Так, е, да, кожен зараз якось забився ще в свої проблеми, а цих проблем вистачає. Ну але е, тут мені здається, розуміємо. тих наслідків, теми, які можуть виникнути з впровадженням цього закону. І перечекати цього не доведеться. Так? Я вже казав, кажу, там, вроді, послі, послі дождя десь там в Ризин місце звільнилося, треба буде їхати туди, там засновувати Ігор свій блог оцей фейсбуківський, там, чи, чи наш подкаст хай туди переїжджає. Ну, по мірі, ми, ми, по крайній мірі, е, ну, шкодити... Безпеці Латвії, наших друзів, звісно, не будемо, будемо тільки допомагати, але, але те, що дійсно що для того, щоб згідно цього європейського закону наші, наші українські медіа стануть європейськими, я кажу тільки в тому плані, що ми змушені будемо втікти або е, юридично хоча б потікти в Європу, <хи> і, і тоді, дійсно, наш регулятор опиниться з регульованими тільки оцими е, е, газетами. Да, там, цим. Хоча, ну, з, знову ж таки, цей закон, в цьому законі відкат абсолютно. Дозвіл, Дозвіл е, нашим е, шановним е, представницьким органам, владі, створювати якісь органи, бюлетені навіть, то без якихось таких чітких е, ознак, чи це медіа чи ні. Але як зачитав Ігор, ну, дійсно, оцей бюлетень влади, да, який раз, два-три роки, там, коли там буде виходити періодично, і в якому буде ну, час від часу там хтось виправляти помілки, ну все, це вже от повністю буде підпадати під медіа. І це… І на це можна буде витрачати гроші бюджетні, наші з вами, ось такі податки. Там же більше того, я ж так розумію, що ця реєстрація медіа, яка начебто добровільна, але ж вона ще і за гроші, і питання, за які гроші? Ну вона тут добровільна, вона ж кажуть, добровільна, і, що ти хочеш, не переживай. І сьогодні ну, не переживай, а завтра буде постанова Кабміну і буде додаткова інструкція, на скільки це буде, Міні мінімумі. Macho. Я ж про що кажу. Там же можуть бути такі суми, що, ну, якби. Слухай, ж мені здається, ми скучно, закон про мене, це скоро це взагалі. Це ще до 31 травня ми ще можемо побудатися. Ну, я сподіваюся, я сподіваюся, що це все-таки, ну, по-перше, що в нас трошки почують про це проблему. А тому що багато людей, які там ведуть свої блоги якісь чи якісь невеличкі сайти, вони не, не здагадуються про те, яка небезпека до, до них підходить. Насправді. І, ну або треба вбирати слова редактора, що у нас є редакція. А немалі редакції, значить, не медіа, все. І виходить взагалі фіг зна коли. Yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> а, а коли вийде наш новий подкаст, ми не знаємо. Yeah, але, але щось мені каже. Yeah. І щонка Марія, що? Ну, в середу, 10-тій Ну, ви головне, хто на, головне, ті, хто нас дивляться, ви підпишіться на канал, натисніть там дзвіночок і тоді кожен вихід подкасту вам буде приходити там чи на електронну пошту. Да, і так, тоді, і тоді буде від цього вартість перереєстрації для Ігоря, скільки для буде подкаст. Якщо в нього буде 10 тисяч підписників, це одна ціна, 100 тисяч, це дуже менше. Я скажу так, що... А ми можна... та, да, Але та, а, та... я хочу сказати... Знати, що перебування чи про наші про чи Все жУ, все таки робить життя легшим, тому що проспілка буде боротися проти цього, І ну сможе, для того існує, це? да для того для того, взагалі це це? ми кажемо про солідарність журналістів, так. тобто про те, що спільне об'єднання. Я, я скажу так, що ну ви дякували. Пане не дуже там заслужено, але мова йде про те, що от в період якраз таких випробувань якраз завжди разом краще. Разом краще пере переживати оці труднощі, тому що хтось стоїть, впирається ногою на Рівненщині, хтось двома ногами на, на ставщині, хтось тримає щит в Харкові чи бронежилет. І, і, і, і, і, і таким чином, а, а нам ззаду нам з, з Польщі, там з Америки щось хтось согує в кишені постійно, то, то, то, то добре. Там, я маю на увазі там хто фонарики, хто шолом, хто що, хто що, що передав. І це добре, це завжди добре бути разом. Завжди разом треба боротися із проти цих загроз. Тому що дуже просто, дуже просто ось ці, як, як оці, оці медіа, які дуже просто їх погасити і в один день сказати, що 1 червня ми починаємося в абсолютно в країні, де. За будь-яке слово, за будь-яка дум можна буде отримати спочатку закриття, а потім, звісно, пляму проросійського якогось там чи антиєвропейського, звісно. Ну, я агента. думаю, що у нас. Південно а потім ще, а потім ще, а потім. Ще що е, ніякий воєнний стан не змусить про це мовчати, про таку небезпеку, яка реально існує, і ми будемо говорити про неї і більше. Я думаю, ну, що, Ігор, чи є у тебе щось що, задати питання? У мене ти, я знаю, що Сергій може говорити про це годинами. А ти знаєш, на початку? Я... У мене є, що що задати. Скажете, бо ми будемо дуже довго про це говорити. Да. Well, ну, так у і мене так. багато є що задати, але ми ж е, е, свідомі. Ми доросли до саморегуляції. Ми вже перебрали той таймінг, який се, самі для себе визначили. Тому я змушений подякувати е, Сергію за м, участь за таку ак, м, активну, фахову, активний фаховий коментар до цього закону. І я сподіваюся, що ми найближчим часом ще, мабуть, до ну, мабуть, зустрінемося ще раз. Там, через місяць, да, да. Ну, ближче до дати, коли цей закон буде вступати в силу, щоб вже зрозуміти, які тенденції, чи досягаємо ми того, щоб якийсь, ну чи новий закон прийняли, чи в цей якийсь внесли зміни, ну бо немає такого закону, який є догма, да? завжди можна ну, його змінити, можна прийняти новий, можна… можна... А в, в даному випадку, в цьому, тут, мені здається, навіть наша честь, України, в тому числі, як дійсно європейської держави, нашого суспільства, яке може все-таки примусити владу робити ті речі, які потрібні для країни. І ми це зробимо рано чи пізно, хотілося б раніше, і хотілося б з меншими, звісно, втратами. І хочу сказати, що от якраз ти говориш, ну, завершимо програму, звісно, завершимо-завершимо, але хто це говорить? Це говорить самий головний регулятор. Головний регулятор, Ринок. Оцей е, ринок, який каже, що 20 хвилин е, падає е, да, перегляди, 40 хвилин падають перегляди. Тобто ти повинен або ти відповідаєш цьому формату, ти відповідаєш цьому зацікавленню е, аудиторії, або ні. Або йдеш. От і весь регулятор. І не треба 8 там, чи 17 сивочових чи сиво яких, людей від одної людини чи від трьох політичних партій, які би там голосували. А давайте проголосуємо. Так, 41-та хвилина подкасту. Хто за те, щоб припинити цей? Давайте накладемо на них санкції, якщо вони на 42-й хвилині не припинять самі. А ми їх об'явимо проросійськими пропагандистами, якщо вони на 45-й хвилині взагалі Щось ще продовжать говорити. Ну оскільки ми вже наговорили до на 20 якоїсь години, хвилини, то нас вже забаніли во всіх законодавців ініціативах і регуляторах. Тому дуже приємно було поговорити. Я, я думаю, що не, не останній раз. Дякую за увагу і Ігор, скажи, ще щось на закінчення. Дякую тобі надовго дякую Сергія. До зустрічі, глядачі, дивіться.